Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, а це програма «Плюс-мінус» на каналі InBallup.net.pl І сьогодні ми поговоримо про новини, які відбулися за останні тиждень. Як повідомляє Польський інститут економіки, річна інфляція в Польщі склала 14,7%. А останнього місяця вона впала аж на 0,7%. Якщо в минулому році ціни зросли значно на високий рівень, то цього рік не передбачається суттєвого зросту цін. У 2023 році передбачається, що рівень інфляції Польщі з 14,7% спаде до 9%. І всі будуть жити добро і щасливо. Із плюсів та мінусів ми маємо з хорошого що рівень інфляції все ж таки малі є. Але далі залишається досить високий. Але, друга сторона, медалі полягає в тому, що все ж таки ціни в магазинах зменшуються. І це не може не радувати. Чи можуть виселити вас за несплату оренди чи нанесення шкоди житлу? Ні, бо закон захищає квартиранта. Якщо орендодавець буде вас виганяти насильно з квартири, яку він вам винаймає, він може поплатитися до трьох років позбавлення волі. Все! Все! Тому власники житла мусять діяти іншими методами. Наприклад, перекрити воду і газ в квартирі, де живуть недобросовісні орендарі. <плес> <плес> Як бачимо, в Польщі Права орендарів захищені значно краще, ніж орендодавців. А всіх це виписка, в нашому рідному місті Вроцлав на Лижна сілащині сі, сі, сі, сі, сі, сі, сі. A знову спробували побити рекорд гідеса. І цього разу гітарний Від самого ранку на площі Ринок 1 травня зібралися гитаристи зі всього світу і різних кутків Польщі для того, аби відсвяткувати 21 зустріч гитаристів світу. Зібралося майже 8 тисяч гітаристів, а ви разом зіграти Хай Джоу Джиммі Хендрикса. На фестивалі було багато розваг і концертів, а також був присутній Стів Вайк. І цього року все ж таки рекорд вдалося побити, а відвідувачам добряче так розважитися. У вростові українці навчають людей правильно поводитися зі зброєю. Громадська організація School Freedom Force проводить заняття із тактично-військової підготовки для усіх охочих і збирає на допомогу Збройним силам України. Заняття проводять досвідчені інструктори, які брали участь у військовому конфлікті на Сході України ще з 2014 року. І як відомо, 50% Коштів залучених віддається на допомогу Збройним силам України, а решта на спорядження. Для того, аби більше дізнатися про цю інформацію, напишіть на цю електронну пошту. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! сьогодні! Слава! Слава! Слава! І на сьогодні це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, бийте в дзвін свободи і не забувайте... Варто знати про Польщу більше. Це була програма «Плюс-мінус» на каналі In Poland, А з вами був неповторний ведучий цього шоу Богдан Кравчук. Тож, слава Україні!